До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну родина Тученків виготовляла мультфільми у себе вдома. У вільний від роботи час Альона писала сценарій, син Максим озвучував тексти, а чоловік Сергій збирав до купи картинки і змушував їх рухатися. В основному мультики розраховані на дітей віком від двох років. Про букви, цифри, географію та історію України. Усі вони україномовні cum на початку березня через війну родині довелося покинути свою домашню мультиплікаційну студію. Наше місто було вже під обстрілами і вирішили, що потрібно їхати, потрібно ну, в першу чергу вивезти дитину в безпечне місце, бо знаходитися, чути це, відчувати на собі ці вибухи. Ну, для дитини це не може пройти безслідно, тому потрібно було її вивозити. Евакуаційний потяг привіз січан до Хмельницької. Тут Сергій та Альона знайшли житло та працюють дистанційно. Продовжувати створювати україномовний контент на власному ютуб-каналі можливості в них немає, бо усе технічне забезпечення залишилося вдома. Втім, завдяки дружбі із хмельницьким волонтером Хмаринка отримала шанс на життя. У нас у Хмельницькому є знайомий, який давно підтримував цей канал, і він нас можна сказати, спонукав продовжувати. Завірив у підтримці, почав збирати кошти для того, щоб залучати фрилансерів. Бо в нас вже технічної можливості самостійно створювати мультики не було. Хмельничанин Олег Ровінець допомагає родині Тученків вже майже два роки. Розповідає про україномовний Ютуб. Канал на своїй сторінці у Фейсбук та збирає гроші на його існування. За його словами, мультфільмів українською дуже мало. Користь від нашої роботи сплине там, через 10, 20, 30 років, але цю роботу має хтось робити. Чому мультики в основному йдуть е московською мовою? Чому мої діти дивляться московською? Бо коли я своєму Назару сказав йому сім років, кажу, назад, давай дивитися українські мультики. Ну давай, ми знайшли в Ютубі між меню. Він каже, а я це все бачив. Все, він хоче щось нове, а щось нове – лізе тільки москанське. Зараз семирічний Максим звільнився від місії озвучувати мультфільми. Тепер він просто глядач. Я раніше приймав участь, ну, озвучував мультфільми. Мені це дуже подобалося. А зараз нам прийшлося виїхати з нашого mm. рідного міста, і в нас і ноутбук залишився дома і мікрофон. Тепер моєї місії немає. Я просто їх дивлюся. У Хмельницькому родина наповнила свій ютуб-канал вже п'ятьма новими відео. Наразі Хмаринка має понад 30 тисяч підписників. Плани в родині амбітні – зробити Хмаринку найпопулярнішим каналом України та перепнути цифру 100 тисяч підписників. Олена Коновалова, Дем'ян Цегольник, новини на Суспільному, Хмельницький. Продусім, ти маєш точно знати, що таке чорна діра. Чорна діра – це фізичний об'єкт України.